Nu när du har gjort alla de här sökningarna, testat de olika sökorden så har du kanske lärt dig lite mer hur databasen fungerar. Nu är det dags att bli lite mer strategisk. Söka, värdera och referera vetenskapligt. Del 2 av 6. Söka efter artiklar och böcker. Webben ja det är ingången till hela biblioteket för här finns alla de resurser som du kan söka på. På biblioteket har vi ungefär 700 000 e-böcker, över 31 000 tidskrifter och mer än 230 databaser. Och I det här avsnittet ska vi visa hur du hittar i allt det här materialet som finns sökbart på vår webb. Men för att du ska ha tillgång till bibliotekets resurser så måste du logga in på ditt universitetskonto. Annars kommer du inte kunna använda bibliotekets resurser som till exempel att köa på böcker, föreslå inköp och framförallt att läsa och spara ned artiklar eller annat material som du sökt upp på vår webbplats. I våra databaser baseras allt material på olika sökord. Därför är det viktigt att du kan hantera dina sökord och kartlägga dem utifrån ditt ämnesområde, alltså det du vill skriva om. Börja därför din sökning med att ta reda på vad det är som du vill veta. Vad är det för forskningsfråga som du arbetar med? Börja där för att få ett fokus när du söker. En bra strategi är att göra en mindmap över olika typer av sökord som finns inom ditt ämnesområde. Vilka sökord är generella och vilka är specifika, och hur kan du kombinera dem i din sökning tillsammans? Finns det synonymer att söka på? Databaserna är också uppbyggda för att hjälpa dig med sånt här och därför behöver du lära dig hur databasen kan användas på olika sätt för att avgränsa resultatet. Ganska ofta när du gör generella sökningar så får du tusentals, jag ibland flera hundratusentals sökträffar. Och det är ju inte rimligt att du ska läsa alla de artiklarna. Och därför behöver du avgränsa sökningen och det ska Sofie visa nu. Du går in på vår webbsida. Det finns två flikar, en för böcker och tidskriftstitlar och en för artiklar. Jag tänkte söka artiklar idag. För att söka artiklar behöver du alltså veta från början vad det är du vill ha. I det här fallet tänkte jag söka efter academic writing för det är lite det vi har pratat om idag. Jag skriver in mitt sökord i rutan i artiklar och trycker på sök. När jag gör det kommer jag till vår databas för artiklar. 261 829 artiklar. Jag känner kanske inte att riktigt att jag behöver läsa alla dem. Så därför så tänker jag använda mig av databasens funktioner för att begränsa antalet artiklar som jag behöver titta på. Det första jag gör är att avgränsa till sakkunniggranskat material. På engelska heter det peer reviewed. Databasen uppdaterar sig själv när jag har klickat i peer reviewed. Då får jag bara 224 659 resultat. Det är fortfarande ganska mycket. Så jag känner att jag behöver avgränsa ytterligare för att jag ska förstå hur mycket jag behöver läsa om academic writing. Jag avgränsar på årtal. Jag håller mig kanske till 90-talet i alla fall. Det brukar vara bra. Då får jag bara 204 146 artiklar. Det här får man att tänka lite. Kanske behöver jag avgränsa lite mer. Det finns nämligen något i vår databas som kallas för advanced search eller avancerad sökning. Om jag klickar på avancerad sökning så kommer jag till ett gränssnitt där jag kan ställa in flera sökord tillsammans. Precis som vi pratade om innan. Här finns det som eh, standard tre sökfält. Eh, varje sökfält finns också en funktion där du kan välja and, or eller not. Så du kan välja om du ska lägga till, dra bort eller kombinera ord. I det här fallet så tänker jag söka på artiklar om academic writing inom pedagogik. Jag väljer ett ord ur databasen och kombinerar academic writing och pedagogy med and. Jag fyller i igen att jag vill att det ska vara peer-reviewade artiklar. Och att jag bara vill ha artiklar som är publicerade på 90-talet och framåt. Helt plötsligt har jag bara 4 600 artiklar att läsa. Det var väl mycket lättare. Problemet nu är ju att du behöver välja ut den artikel som är viktigast för dig. Och det är inte säkert att det är så himla enkelt. Vad vi kommer att försöka göra nu är att titta lite närmare på de olika artiklarna i databasen för att se vilken som är mest relevant. Jag läser i listan. Det finns väldigt många olika att välja på. Men här finns det Rethinking Academic Writing Pedagogy for the European University. Det låter ju väldigt relevant. Tänka igen vill vi göra. Så jag kan gå in på posten och se var den kommer ifrån. Vilken tidskrift. Vad det är för förlag. Jag kan också se vad det finns för ämnesord kopplade till den här artikeln. När jag väl har hittat artikeln så kan jag ju läsa ofta abstract, som talar om en kort sammanfattning av vad artikeln handlar om, men jag kanske också vill titta på hela artikeln. I vår databas finns det ganska ofta bakom en knapp som heter Find it at SUB, vilket betyder då att man hittar det på biblioteket. Om man klickar på den knappen kommer man komma till vår länkserver som kopplar ihop bibliotekets resurser med det som skickas från förlagen. Ganska ofta är det det som kallas för fulltext som man ska klicka på. Då kommer du, om allting går som du ska, till en artikel som den publicerats hos ett förlag. Där kan jag läsa mer om artikeln, jag kan hitta en pdf och ladda ner om det är det jag vill göra. Jag kan också se vad det finns för referenser till den här artikeln och data om hur den har använts. Här kan jag också kontrollera vilket förlag och vilken författare som har gjort den här artikeln. Kanske vill du också söka efter böcker om akademiskt skrivande. Det är väldigt enkelt. Du går in under böcker och tidskrifter i vårt sökverktyg och skriver samma sökord. Academic writing. Då kommer du till vår nationella biblioteksdatabas som heter Libris som är förinställd på att du ska hitta böcker som finns i samlingarna här på Stockholms universitetsbibliotek. Här kan du scrolla och hitta böcker som handlar om akademiskt skrivande. Även den här databasen funkar med olika avgränsare på årtal, författare, språk eller ämnesområde. Nu när du har gjort alla de här sökningarna, testat de olika sökorden, så har du kanske lärt dig lite mer hur databasen fungerar. Nu är det dags att bli lite mer strategisk. Vad vi tycker är viktigt är att du ska kunna stärka dina sökargument. Eh, tänk strategiskt. Vad är det du egentligen behöver? Vad vill du veta? Du behöver inte läsa alla artiklar som du hittar i din sökning utan du behöver läsa kanske två eller tre. Vilka är de två eller tre bästa artiklarna? Fundera lite på det. Det andra är, att du ska lära dig optimera resultatet genom att använda de här olika avgränserna och sökorden på olika sätt. Det sista är väl kanske att du ska vara realistisk. Gör inte för stora sökningar. Försök hitta de bästa artiklarna istället för att läsa alla. Och så lär dig att söka efter information i artiklar genom att läsa abstract eller titta på sökord. I nästa avsnitt lär du dig att kritiskt granska ditt material.